Da har jeg vært så heldig å få med meg Martin Gaustad til å fortelle litt om, om hans erfaring med bruka video. Hei Martin, velkommen. Hei Magnus, hyggelig å få være med. Martin er en god kollega og venn av meg som jeg på en måte har sett opp til i nesten 20 år, Martin, i forhold til videoproduksjon. Du startet med å produsere video på NTNU. Nå jobber du på universitetet i Agder. Forskjellen på deg og meg, Martin, er at eller vi har begge to laget veldig mye video, men du har hjulpet mange andre også til å video, mens jeg på en måte ofte video alene. Det første spørsmålet mitt er, hvordan går du fram når du skal hjelpe andre kollegaer til å lage videoer? Hvordan, hvordan er fremgangsmåten og inngangsporten til folk som ikke har laget video som i tidligere? Ja, takk Magnus. Um jo da, har hjulpet en del folk å komme i gang med videoproduksjon, og det første er spør dem om da er, hvilke erfaringer har du fra før? Har du prøvd deg med det her før? Og noen har da gjort seg erfaringer som vi da bygger videre på, mens andre starter helt på scratch. Og la oss ta som utgangspunkt, folk som starter med scratch nå, da spør jeg, ok, hva er ambisjonen din? Eh, skal du lage mange videoer? Eh, skal det brukes eh, kun lokalt? Skal du for eksempel lage en video som skal være på en eller internasjonale konferanse. Så altså var det godt nok. Vi kommer ganske fort inn på det liksom hvor langt du lister av at hvordan videkvaliteten skal være her. Og så blir det også naturlig å så ta utgangspunkt i faget sin egenart. Eh du har veldig forskjellige muligheter og stil på om du er en matematiker eller om du for eksempel underviser historie som du kan bruke med bilder i, eller om du underviser i språk og grammatikk og bøyinga er er kanskje noe du må, må vise frem. Så liksom, vi kikker litt på en verktøykassa, hva du har av muligheter til å, å, å bruke som visuelle støttemidder underveis. Og kanskje ikke minst, så snakker vi ganske tidlig om, ok, eh, vanligvis så du, du deg til 45 minutter i en forelesningssal. Hva har du tenkt å gjøre med det når du skal lage video? Hvordan kan vi bryte ned dette til å bli serbare videoer på kanskje 5 minutter, kanskje 10 minutter? Hva tenker du om det? Og så skal videon brukes alene? Skal de typisk legges ut på YouTube og skal kunne brukes i en vilken som hvilken sammenheng? Eller har du tenkt at videon ja, videoene så vil jeg knytte spesielle aktiviteter? Enten det er typisk at du har noen quiz og sånne i eller stiller du spørsmål underveis i videoen, så sier du at de skal pause mens de tenker på svaret, og trykk på play igjen når de skal vite svaret. Så det är liksom sånn man har när man flyttar video sin undervisningasse in i en video. Hur förbereder dere förstagångsreis videooptagere før de kommer til sitt første opptak? Ja, eh universitetet i agder så har vi i Uniped samlingarna en slags sånn IKT-ökt og, og der får vi kursdeltagere in i TV-studioen aller først, så vi gör dem litt kjent med hva vi må forholde oss til, typisk at nå lever vi en enveis asynkron videoverden, vi skal kikke på korte ting og sånn, og eh, da får de prøvd seg litt med de teknologiene vi har. Eh, det er TV-studio med grønn skjær. De får prøvd seg som heter selvbekjent studio, som er et sånt halvautomatisert eh, rom, hvor det er, föran inställningar på olika bildutsnitt. Så framförallt är lite med, med skärmupptag med de verktygen har vi ju. Så det syns ju är allr störst personliga måten att få det folk lite och känt lite på på spenningen. de har förstillt frågor og det är ju at att de får ställa frågorna i lag med andra som inte får att de har lejon. Och de, de syns kanske det här med video är lite nytt och spännande og någon og syns kanske det är skrämmande. Om du inte har möjlighet att att möta folk direkt å ta liksom den samtalen om video og få gjort noen prøveopptak, så kan man jo sende ut noe skriftlig, man kan sende ut noen videoer som viser og demonstrerer de forskjellige mulighetene som finns. og selv ved ja, så, så bruker vi ofte å vise til en egenprodusert ressursbank som heter videoforelesning.no Det er konkrete tips på, på forskjellige sider ved planlegging, produksjon og bruk av video. Denne ressursen har jeg brukt mye, Martin, og den er veldig god, så den anbefales på det varmeste. Og der ser du blant annet mange videoer av Martin. Men du, jeg tänker uansett om du forbereder folk, så er det sånn at når det først kommer og det sier action på opptak, så er det vel flere ting som folk glemmer. Vad føler du er det som er mest så får folk glemmer i sine første opptak? Ja, det er jo det her med går fort. Ofte så det jo 45 minutter som lever i bevisstheten nu ska snakke om tema tema, det att det har vært forelesningsformater liksom. Um, så det glemmer jeg litt, og at hvis de tenker at ok, 45 minutter, så jeg prøver jeg å koke ned det til en video, det, er, det går ikke for de fleste. Det blir for mye, och det blir for travelt hvis de prøver på det. Så, uh, Tilbake til det jeg svarte på i stedet var å prøve å tenke på noe forberedt folk. Tenk kanskje på at ett tema kan være nok eh, for en video. Det gjør det lettere for seg selv å tenke på at ok, da skal jeg snakke om en ting. Det ble det videoen her. Og så prøv å snakke til en og en. Og, og se i skjermen, for tidsskrueren er i skjermen. Eh, for man glemmer typisk at de får ikke den energien de er vant å få fra tillegere rundt seg. Så vi opplever ofte at folk nesten kikker litt, litt rundt seg og glemmer tilskuerne i kameralynsene. Eh, så kanskje de også glemmer eller ikke er klar over at de har en del smatte lyder, og øh, har mer sånn pauselyder enn de er klar over. Eh, så tror jeg også vi vil si at en del blir litt overrasket, og både med sånn skrekk blandet fryd når de ser og hører seg selv at «Oi, var det sånn jeg var?». Eh, men då är det ju väldigt viktigt att ha det här med att sig en kollega eller en konstruktiven som kikar på det här och tar utgångspunkt i, i det som är bra och så kan förbättras för For olyda sånt det kan man ju luckveck. För att stanna där bak till til gott nok. Ehm tror någon har tankat om att sidan vi lagar videor så har folk egna föreställningar om att det här ska bli en TV-produktion, aktig ting och att studenterna förväntade att man inte snubblade i en setling en enda gång och sån det får folk til å forstå at studentene vil ha en ekte læreren sin. De vil ha en videoundervisningsfolk av sin lærer. De ska ikke ha en nyhetsoppleser. Så vi prøver å gi folk litt kredd på å trekke frem det med god til. Ja, selv om jeg ikke har like mye erfaring som deg, Martin, så er det jo det at du kommer inn i sånn retake-modus. At man aldri blir fornøyd, og da tar det enormt lang tid. Mm. Eh, har du mye sånn at, at, at det er for mye perfeksjonister som kommer inn første gangen? Eh, personlig så synes jeg det har blitt mindre og mindre av det. Jeg husker fra tidligere tider eh, hvor jeg kanskje ikke hadde... Eh, det er jo litt hvor mye dialog skal du gå med de som kommer og gjør opptak. du si sånn, jeg synes ikke videoen din bør være lenger enn fem minutter. For ellers talt så skal det være en veldig bra video hvis du velger å ha 25 minutter. Men der har du ikke noe sånn bestemmelsesett. Jeg husker en gang i hvert fall på NTNU, la oss si at 15 år siden. Så var det en, en som hadde spilt i en video, og det var nesten kommet til 25 minutter. Og så kryllet tunga sig på slutten, og så var han sånn, stopp! Skulle ta alt på nytt. Det var en sånn, som hadde kun utnekt personen her, det. Eh, men det som, som regel dessverre oppleves da, at uh, det er mange ganger opptak, at man gjerne vil bruke den første take. Det beste, det mest energi, gangen du forteller det første gangen, er gangen du har mest energi. Og når du gjør retakes, så blir alltid en eller annen eh, ny omvei man tar. Man bruker ikke kortere tid, man bruker kanskje lenge tid for at når man skal lage en ny video, så tenker man det her er jo sagt før, så det skal ikke jeg si på nytt. Så finn på ting underveis, vad som skal sies, så det blir ganske annerledes. Men der er folk forskjellige. Noen eh, har jeg opplevd at snakker veldig bra ut fra bare å ha stikkord, mens andre trenger mer et manus å holde seg så sånn at de ikke skal skjene ut og bare svulme opp i tid. Nå får du en oppgave av meg, Martin. Nå skal du lage en video. Hvordan går du fram når du skal lage en video der det er du som er talking headet? Når jeg selv skal være talking headet, så har jeg erfart at jeg blir ganske nervøs når jeg i studio. Jeg kjenner litt på meg. Jeg kjenner litt alvorlig, men det er egentlig en positiv spenning. Men jeg kjenner meg selv så godt at jeg kan gå i den felle at vis jeg gjør flere takes, sedan snart kom olika ting på de olika tagarna. Så jag bemäter att skrivne allt som ska sägas och för att jag själv syns det är fint att ha en video på max 3-4 minuter, det utförer man själv och komprimerar budskapet. Sen skrivne allt som man ska ha en video på i Word. När jag har kommit till A4-sida med normal font, 12, sen nog. Och då har jag liksom det er det ska så si. att Och det allra viktigaste är både första setningen och det jag ska se si helt til slutt. Da jeg midt i slut. Så vad bunna gör jag nästan mitt i texten temat jag ska snacka om. Och så skriver jag liksom i allt och så finner jag ingången eller intro och uttron helt till slut. Och konkret när jag ska göra upptake så har vi i TV-studio i vid i Uppsala en teleprompter. Och det är en sån som där att orden rinner föran blicket ditt. Så kan jeg stå og ord for ord som jeg skal si, mens jeg kikker direkte inn i kameralinsa. Og for meg så gir det den støtten jeg trenger til å føle at uh, da fungerer jeg på video. Der er vi litt forskjellige. Det er kanskje fordi at jeg er dyslektiker, men jeg føler at jeg blir alt for stakkato når jeg på en måte leser denne teksten på telepronteren. Jeg føler at jeg får mer innlevelse og energi når jeg kan... Uh, utfordrer meg mye. Så det jeg ofte gjør, det er at jeg setter upp en gul lapp foran kamera med punktene jeg skal spille inn. Jeg er ikke så privilegert at jeg får ikke være ofte så i studio heller. Så jeg har ofte sånn 3-5 punkter som jeg setter opp på gul lapp så nærme kameralinsa som mulig. det at når jeg titter på lappen så skal jeg fremdeles titte i kamera. Men Martin, til slutt. Eh, hvis du skulle gi tre tips nå, som en fremtidig filmproducent kanskje litt for fint ord, men de som skal lage video, tre ting de må passe på når de skal lage video første gangen. Ok, Magnus, jeg tar utfordringen. Punkt nummer en. Snakk en og en. Prøv å gjøre det så personlig som mulig. Se inn i kamera. Punkt 2 Finn din stil ha, prøv deg litt frem hva som fungerer for dig. ut fra ditt fagfelt og egne preferanser. Punkt 3. Ikke vær redd for å, å være deg selv. Det du som er experten på, på fagunngåndet ditt, og studentene forventer ikke at det er en nyhetsoppleiser de får på video, men de vil ha en god videoversjon av foreleseren sin. Da sier jeg tusen takk, Martin, for at du ville dele dine erfaringer. Bare hyggelig, det var en ære å bli sturt, Magnus. Dere får lykke til videre med produksjonen av video.